Vítejte v naší sluneční soustavě. Přiznejme si, relativně malinké místo ve vesmíru je tvořeno skupinkou planet, které obíhají centrální hvězdu – Slunce. Sluneční soustavu tvoří osm planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. K tomu musíme připočítat ještě pět trpasličích planet. Makemake, Eris, Haumea, Pluto a Ceres. Nesmíme zapomínat ani na více jak 200 měsíců a spoustu asteroidů, komet a dalšího materiálu. Zkrátka je toho docela dost. Představit si rozměry planet je obtížné. Naštěstí tady v našem planetáriu máme model ve správném poměru, kde Slunce, které vidíte za mnou, to největší, je ve stejné měřítku jako planety, které k němu byly vyrobené. Pro nás asi nejzajímavější je Země. Podívejte se na to, jak je Malinkata. a jak by to vypadalo, kdyby byly zachovány i správné vzdálenosti mezi planetami. A jak si to celé představit? Pokud zachováme velikost Slunce a planet, potřebujeme na tu mapu. Pokud máme Slunce v Tehmánii v Plzni, Merkur bude na náměstí Tomáše Garika Masaryka. Na náměstí republiky najdeme Venuši. Třetí zastávka bude ve štruncových sadech, kde bude Země, a čtvrtá u fakultní nemocnice, tam bude Mars. Teď už musíme opustit Plzeň. Jupiter bude v obci Dýšina. Jedeme dál. Saturn bude ve stupně, Uran v Líšné a nakonec Neptun až v Berouně. Ale pokud se vám nechce jezdit tak daleko, v letních měsících můžete obejít zmenšený model sluneční soustavy, umístěný v ulicích města Plzně. Ten ukazuje ještě menší měřítko 1 k 1 miliardě. Prostor mezi planetami je prázdný a obrovský. Přemýšlejte o tom, až se opět budete dívat na hvězdné války, kde skáčou mezi planetami během několika sekund.